людину, яка вміє контролювати емоції. Андрій Бахту розповідає Гокума, волонтерка Аліна Москалюк, був живучим. Він був у складі батальйона «Миротворець», прийшов в Іловайський котел, вийшов з Іловайського котла. Він теж вийшов з Дебальцівського котла. Після